питання нашої громади, де стосується оплати праці працівників медицини. Mm. І заслуговуючися сьогодні виді ваші звітки, я хотів розказати питання про середню заробітну плату апарату управління Старичнійської селищної ради. І користуюсь тим, що Віктор Іванович, на сесії, Віктор середня заробітна плата по Старичнійському комунальному підприємстві, якщо можна? Я думаю, я відповідаю на запитання. Так, згодови такі цифри, ми вже готові але, я думаю, ви Тому, можете дати вигляд! свій запит депутатський, ми, ми вигляд! Вигляд! Вигляд! готові, так, будь ласка. У нас декільша мінімальна зарплата і найбільша, можна сказати, зарплата, ставка якої є 15 тисяч. Можете самі середньою, я думаю, Ну, це, це, ну, ну, жити, це зрозуміло. Ну, щоб конкретно зробити, чітко прорахувати, напишіть звернення, ми дамо. Проти, я просто хочу про себе аналіз зробити, наскільки для мене практичне брат управління селищної ради, чи лікарі старичної селікають, розумієте, чому? Бо як на мене, наприклад, то Олег Олег на сьогодні мало просила коштів у Старічної селищної раді. Як на мене це мало. Попросила копійки, бійки, з тими, що. Пітер Іванович, якщо можна? щоб 000. Воно не буде більше, ніж отримують працівники селищної рани і відділюють. Якщо немає середній зарплати працівника? Що? На минулого рік. На минулого немає середній зарплати працівника? Фондоплати працівник – кількість працівників. Це ж елементарно. Ні, це елементарно розраховується, якщо до цього питання буде готовим. Ні. Ні. Додайте, будь ласка, заклад, це за, за дня вам його дадуть від. Відключаєте, щоб використовувати. Це, взагалі, не заклад, що використовується я. Відключаєте, використовується. Людмила Михайловна, а ви не відкарите середній це. Тільки по апарату майже 18 тисяч. Це тільки по апарату? Тільки по апарату. Це відберування за 6 сут і до голови. Серьезно. Правильно? Да, правильно. Минус 22,40. Еще другие питання.